Despre subliniere din telecomisie SRI dezvluie, ce au spus Maior, coldea sublinierei Dumbrav, în cadrul audierilor, despre protocoalele se.re.i.na. Claudiu Manda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 Precizările au fost făcute în contextul în care, vineri, presubliniere din și a transmis cexat nu a impus încheierea unor protocoale, acordurile fiind realizate la cererea SRI sau a altor instituții, motiv pentru care responsabilitatea de desecretizare a acestora nu intră în responsabilitatea Consiliului Suprem sau a presubliniere dintelui.